Tässä on mun vanha yläaste, ja tuossa vieressä onkin paikka, mihin mennään seurauksiin tutustumaan, eli Kempele ja Limingan yksikkö. Nyt pääsen tutustumaan kuljetusalaan. Siitä ensimmäisenä pitäisi löytää sitten Turlovyötä päälle. Tuo aito, että tää heilutaan. Mä, että mäkin mäkien mukaan tää simulaatti. Ei mennä kyllä lähellä. Mä törmäs. No, miten mulla meni? Se meni kyllä aivan loistavasti. Mikä tässä tai tällä alalla on parasta? Täällä pääsee näiden isojen vehketten kanssa hyvästi liikkeelle. Täällä on monipuolinen valikoima kaikkialla sitä autoja. Jaa. Entä miksi just kempelee yksikkö? Tämä on Suomen suurin logistiikka -alautu. Koulutuskyksikkö ja täällä on paljon tilaa, kaikenlaisia pehkeitä millä voi harjoitella toi on. Nyt me ollaan yhdistelmäajoneuvon kyydissä. No arvaa paljon, meillä on pittuutta tässä. 14.25. 25,25. Tietenkin tässä vaiheessa olisi myös hyvä tota, vasemmalla kädellä nostaa vilkkua ylöspäin. Kertoo sitä poistuvasta. peilistä, hyvin Se kärry tulee eikä asunkaan. Mitä jos mä kävisin tämän alan koulutuksen, niin saisinko mä sitten töitä? No ihan varmasti saisit, että kyllä meillä vuosittain tarvitaan noin 4000 työntekijää kuorma auton tai yhdistelmän Mutta Mut no. vielä pikkuinen leikkimineninen testi jos meillä, että riittääkö fyysistä ominaisuudet. Okei, okay, okay, lähten testin. Yes. No niin, ne jotkut työtehtävät tosiaan vaatii sitä fyysistä voimaakin vähän, niin 900 kilon kartonkirjalla pitäisi saada toimekin ylös tuolta. Niin... Pitää. Jarru, jarru, jarru, jarru. Ei, ei, tällä kertaa ei. kuitenkin vähän helpommankin vaitoa. Ei täällä mitään Nyt niin raakaa voi olla. Nyt ollaan turvallisuusala yksikössä. Mitä me täällä tehdään? Tänään reenataan hätävarjelua ja voimakäyttöön. Selvä. Partia! Seista, Partia seista. Seista, patukkaa! Nyt me tehdään jotain turvatekniikkaan liittyen, Katotaan vähän mitä. No me yhdistellään nää kamerat ja koitetaan saa kuvaa näkymään näistä tietokoneista. Okei. Okay. No. Näin. Noniin. Terve. Nyt me mennään sammuttaa tulipalo. Andreas, miltä tuntuu? No, täytyisi ottaa yllä tuohon Hyvä. OSAO. Kaikki on mahdollista.